جی ڈریں پھر ڈریں اس وقت سے کہ جب ہمارے پیروں کے ناخن باندھ دیے جائیں گے جب ہمارے ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی جب ہمارا منہ باندھ دیا جائے گا جب ہمیں چٹے لباس میں بند کر دیا جائے گا پھر کوئی سننے والا نہیں ہوگا پھر وہی چیز ہمارے ساتھ جائے گی جو ہم نے عمل کی میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ کالے وال مسافر ہوئے تو چٹیا ڈیرے لائے ویک محمد بخشا موت سنے گئے آئے حضرت جی یہ سفید وال جو ہے نا یہ موت کا کاست ہے حضرت سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ نے اسپیشل ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو آپ کو ہر روز یاد کرواتا تھا کہ مرنا ہے موت آنے ہے قبر بھی تیار ہے ہمارے لیے جس میں ہم نے دفن ہونا ہے ایک دن اچانک سے نا انہوں نے اپنے اس ملازم کو بولا کہ آج سے تیری ڈیوٹی ختم بڑا پریشان ہوا کہ حضور کیا ہوا کوئی غلطی ہو گئی ہے کہنے لگے نہیں تو نے اپنی ڈیوٹی بالکل اچھے طریقے سے نبھائی ہے لیکن مجھے اب تیری ضرورت نہیں ہے وہ پوچھنے لگا حضور وہ کس لیے تو امیر المومنی نا کیسے فرمانے لگے پہلے نا میں تجھے رکھتا رکھا ہوا تھا کہ تم مجھے ہر روز موت کی یاد دلائے گا لیکن اب میری داڑھی میں نا سفید بال آ گیا ہے تو مجھے ہر روز یہ بتاتا کہ بھائی تو مرنا ہے اور یہ موت کا کاسد ہے کالے وال مسافر ہوئے تو چٹیاں ڈیرے لائے ویک محمد بخشا موت سنہے آئے حضرت جی جب اس روہے زمین پر جلیل القدر صحابی نہیں رہے جب اس زمین پر انبیاء کرام نہیں رہے ہم نے رہنا ہے ہم نے ہمیشہ بیٹھے رہنا ہے ہم نے اس دنیا سے جانا نہیں کتنا بندے ہیں یار مجھ سمیت کتنا بندے ہیں جو اپنی زندگی کو ضائع کیے جا رہے ہیں اور جب آخری وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یعنی یار ہم نے تو نقصان ہی بہت بڑا کر لیا حضرت جی رونا نہیں آتا اس بات پہ کہ جب ہماری روح قبض ہوگی اس کے بعد ہمارے معاملات کیا ہوں گے یہاں پر حضرت جی سانپ کوئی بندہ دیکھ لیں تو ڈر جاتا ہے بچھو دیکھ لیں تو ڈر جاتا ہے اور یہاں پر ہم اسے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی خوف تو ہے نا لیکن قبر میں تو ہم اس کو ہٹا بھی نہیں سکیں گے تو کتنا کتنا سانپ بچھو ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے کیڑے مکوڑے ہمارے جسم ہم کو کھائیں گے ہم ہٹا بھی نہیں سکیں گے تو آج ہم بچ سکتے ہیں ان چیزوں سے آج ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم بچنا چاہیں تو لیکن حضرت جی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے ہر بندے نے یہ سوچ کے دنیا بسائی ہوئی ہے کہ میں نے رہنا ہی ادھر ہے میں نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے حضرت جی سوچیں اس وقت کو پھر یہ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ الکار یا تم الکار قبر کے بارے میں کھڑ خڑ کھڑانے والی کھڑ خڑ کھڑانے والی کیا کھڑ خڑ کھڑ خڑ کھڑانے والی تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کھڑ خڑ کھڑانے والی وہ ایسی قبر ہے جس میں تجھے دفن کیا جائے گا اور وہاں پر قیامت کا روز حشر کا روز اس طرح ہوگا کہ ظالمین کو اس طرح عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ واتکنجبالو کل اہن المنفوش کہ جیسے پہاڑ پتھر کا پہاڑ اس کو پر کر کر کے روئی کے گالوں کی طرح اڑایا جا رہا ہو اس طرح ان لوگوں کا حشر ہوگا جو گنہگار گار ہوں گے جن کے نام یا مال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے رب کی نافرمانیوں میں دی جس نے کبھی اس در پر آ کے ایک سجدہ ہی نہیں کیا اپنے رب کو راضی نہیں کیا حضرت جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے گئے نوجوان بندے اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ وہ بندے بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں جن کا زمین پر پیر بھی نہیں لگتا تھا لیکن چلے گئے تو جانا تو ہم نے بھی گیا مرنا تو ہم نے بھی گئے موت کا وقت ہمارے لیے بھی مقرر ہے اب میں حضرت آپ سے کیا کیا بات کروں آپ کو کیا کیا میں بتاؤں حضرت جی آپ کو میں نے کیا بتاؤں آپ کو میں نے کیا سنانا ہے جب میں خود کو دیکھتا ہوں جب میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ ندیم تیرے ساتھ کیا ہوگا جب تیری روح نکالی جائے گی پھر تیرے ساتھ کیا ہوگا تیرے معاملات کیسے ہوں گے ہر بندے کو اپنا پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے آج ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں تنہائی میں کیا کرتا ہوں آج ہر بندے کو پتہ ہے میں کس کس قسم کے گناہ میں مبتلا ہوں مجھے تو اپنا سوچ کے خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری یہ نمازیں قبول ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہماری یہ عبادتیں قبول ہوتی بھی ہیں کہ نہیں مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ میرے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد قیامت والے دن اگر آپ لوگوں کے سامنے میرے ایسے عمل ظاہر کر دیے گئے جن کو آج میں چھپاتا ہوں ڈرتا ہوں کہ کسی کے سامنے ظاہر ہو گئے تو میری عزت خراب ہو جائے گی قیامت والے دن آپ کے سامنے میرا وہ عمل ظاہر کر دیا جائے تو میری حالت کیا ہوگی کبھی سوچا اس وقت کے بارے میں کبھی سوچا گیا اس لمحے کے بارے میں کہ جب ہم رب کے حضور حاضر ہوں گے اور پھر رب تعالیٰ فرماتا وہاں پر جب میزان قائم کیا جائے گا تو برابر برابر سب کو اس کا بدلہ دیا جائے گا فمیا عمل مسقال میہ عمل مسخالہ ضرۃن شرح یا جس نے جو جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا برابر برابر صلا دیا جائے گا حضرت جی مرنا تو ہے جانا تو ہے رہنا تو نہیں میں اس دنیا میں اگر ہم معافی مانگ لیں اگر ہم توبہ کر لیں اگر ہم رب کے حضور آ جائیں اور سچے دل سے سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ کے یہ وعدہ کریں یہ نیت کریں کہ ہماری تعالیٰ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہو